A spus-o într-un interviu a România TV, acordat lui Victor Cintacu. Victor Cintacu, aci avut vreun moment de când sunteți aici la Palatul Victoria, se ajunge ce-i se zice ce bei, îmi bag picioarele. Las pe altul să fie altci mai de subliniere tăci decât mine.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 la faptul că nu trebuie să dezamgezi. În momentul în care voi dezamgi, acest lucru, cred că va fi cea mai mare lovitură pentru mine. Nu vreau să dezamgez.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 Victor Ciutacu, eu vă mulcumesc mult pentru ce ne-ați oferit interviul ăsta. Ce se vezi? Cum succes subliniere-i ce po subliniere e, ce asta vede ce o aveți subliniere După părerea mea e necesar. Iorica Dencil, domnule Ciutacu, sunt un om puternic, chiar dacă mulți au spus ce sunt femeie. Sunt un om puternic. Un om hotărât, sublinierai, care vrea să fac lucruri bune, sublinierai, voi face acest lucru. A fost schimbul dintre cei doi?